A když jsme unavení, ještě jeneme hodně dlouho tou tady v Bolívii, tak si dáme pauzu, taneční pauzu, DISKO PAUZU! Děti se dívali na strejdu a říkali se, že to je asi hodně divný pán. <laughs> Kyslíka, protože jsme teď ve více 3750 metrů nad mořem, tak třeba dodat tomu tělu to, co potřebuje, aby dobře fungovalo. Protože přece jenom my Evropané na to nejsme zvyklí. Já si ještě. 13,5 stupně, dalších 600 km za náma a odpočinek. Kdybych vám měl popsat tuhle krajinu, kaktus, kaktus, kaktus, kaktus. Vy jsme ve městě Potosí, které bylo svého času nejbohatším městem v jižní Americe, protože se tady těžilo stříbro. Ostatně na té monumentalitě toho města je to vidět, je všude. U nás v republice jsme zvyklí na obchodní centra, nákupní centra, tržnice, prodejny. Tady se to všechno děje pod širým nebem a když se podíváte zblízka, tak uvidíte, že tady přímo pracuje řezník. Dneska mě přidají ménit lidí docela. Musím říct jednou věc, že takhle se to děje i kdy běžně, když jde jí a vpadl byc z práce domů. Dneska je to slabší, no. To je to <laughs>